Не мають доступу до електричної енергії. Понад 240 тисяч сидять без газопостачання. 5% встановлених генеруючих потужностей вже зруйновано, 35% генеруючих потужностей знаходяться на окупованих територіях. Лише у Харкові від лютого росіяни обстріляли зо пів об'єктів теплопостачання, залишивши тоді без опалення та гарячої води. Лікарні, школи, сотні багатоповерхівок. Більше третини комунальників вже відремонтували. Решту намагатимуться відновити до 1 жовтня. Автомат 5 управління. Нині закуповують пересувні котельні, швидке і тимчасове рішення в разі аварії. Ми зараз розглядаємо питання про закупки 10 блочномодульних котельних, мощності від 2 до 8 мегават. Значить, така мощність дозволить нам отопіть, ну, 8 МВт до 10 жилих домів. У всій Донецькій області ще з весни немає газу, і навряд чи з'явиться відтак опалювального сезону тут найімовірніше не буде взагалі. У Слов'янську вже зливають воду з батарей. Я зараз не лякаю і я зараз не хочу посіяти паніку. Я хочу чесно говорити з людьми і сказати їм, що ви не рівняєте, наприклад, минулу зиму, з буде зараз. Готуватися потрібно до найгіршого. Добре, якщо буде світло і вода, бо й зараз її не мають понад півсотні населених пунктів. А електропотужностей вистачить максимум на 235 тисяч людей, а в області нині на 100 тисяч більше. Цивільних, у котра закликають виїжджати. Без тепла зимуватиме й окупований Маріуполь. У місті розтрощені майже всі котельні. Зруйновано більше половини газових магістралей. Бракує води, щоб постачати тепло. Росіяни не збираються вирішувати проблеми, які самі ж створили. Кожного будинку мають запитати у відповідального у якому стані всі комунікації, чи не репне труба, чи витримає система, якщо всі раптово увімкнуть обігрівачі? Тува просто ганебному стані знаходиться. Заступник голови КМДА вкрай незадоволений результатами перевірки цього будинку в центрі Києва. Це питання без відповідальності. Ми говоримо про роботи, які не потребують якихось калосальних грошей, підтягнути певні контакти, замінити дрібні якісь деталі в щитових. І не більше. І від цього залежить 70% надійності зимою от цього обладнання. Тепер двері щільно закриваються, і холодне повітря не поступає в квартиру. Підготовку до зими Ірина почала з порогу власної квартири. Втеплила двері, ще закриє щілини у вікнах. Подіставала теплий одяг і помічні туристичні речі. Ось сонячна батарея, заряджати якісь гаджети. А ще два спальники, газовий пальник, термоси і навіть розкладна баклажка для води. Якщо раптом зникне вода, то вдома рекомендують мати запас великих ємностей. А ще цього року, як ніколи, важливо буде ощадити. Зниження температури на 4 градуси збереже 25% газу. Тетяна Наконечна, Факти, СІДІВІ, Єдині новини. Ціни на овочі зросли втричі порівняно із минулорічними. Це дані Держстату. І хоча сезон городини в розпалі, вартість продуктів аж ніяк не змінюється. На це є кілька причин. Тимчасово окупований південь, знецінення гривні та погодні негаразди. Аліна Матвійчук про те, чи варто закуповувати овочі на консервацію, чи надіватися найближчим часом на падіння цін це домогосподарка, мама та футблогарка Юлія. А це її домашній батальйон. Раніше я не займалася такою справою, як заготовки на зиму. Цього року включаю режим господині. Тому що ми не знаємо, яка буде зима. А якщо ціни зараз такі дорогі, то що буде взимку, ну, важко подумати і, і здогадатись. У мене сім'я з чотирьох людей. Я приходжу на базар раз на тиждень, закупаюсь в середньому на 1500-1800 гривень. І це лише овочі. Тож, що по чому зараз на ринку, Юлія знає на пам'яті. Добре пам'ятає, скільки було рік тому. 30 гривень кілограм кабачків. Вон 35 лежить. Будь ласка, 35. Вони зараз цю пору мали б бути вже 15, ну нехай 20. 35 – це дорого для кабачків. Юля 25, коли осіню минулого року її можна було купити за 5, 8, 10 гривень. Помідори, однозначно, ну, 75 гривень серпень місяць, ну це дуже дорого. І так каже, що найменше удвічі в порівнянні з минулим роком здорожчали усі овощі картопля нині по 25-30 гривень за кіло стільки ж огірки за кілограм буряка чи капусти просять майже півсотні гривень держстати і взагалі за підсумками липня говорить про здорожчання городини на 200 відсотків тобто утричі продавці діляться найголовніша з причин таких цін то витрати на логістику дуже важко його доставку зробити овощи є з із Закарпаття там ще привозять то теж це ж це дорога слова продавців мені підтверджує фермерка Юлія яка тримає невеличке Овочеве господарство на Київщині дуже дороге паливо, і його відсутність зіграла ну, мабуть, що основну роль овочі будуть дорожчі. Хоч ми намагаємося для наших постійних клієнтів не піднімати ціни, але ну, враховуючи вартість упаковки, доставки, транспортних витрат, всі люди на роботі, я намагаюся всіх тримати на роботі, щоб всі були при грошах, але. Ну, це важко. Крім того, цьогоріч через військові дії, а Юлія сама пробула в окупації, на Київщині городину посадили на два місяці пізніше. Через це, каже, і досі томати зелені, хоч торік у цей час їх уже активно продавали. Та ще й через холодну весну й рясні дощі улітку врожай почав хворіти. Вони всі у нас на поверхні. Ці ризики – це погода. Ми не можемо боротися з нею. І з цим, каже, скоріш за все зіштовхнулися цьогоріч багато її колег. Північ України залило дощем, а південь попалило сонцем. Звідси і більша націнка на овоч. Та крім погодних чинників, на вартість впливають і економічні. Зокрема, знецінення гривні, пояснює аналітик Павло Мартишев. Тобто в нас ціни зростає не тому, що в нас чогось мало всередині країни, а тому, що знецінюється гривня і, відповідно зростають ціни від ціни і витрати на виробництво і витрати на доставку продукції в гривні. Геть по-простому, таку ціну на її городину пояснює пенсіонерка Леонідівна. А в магазині що ж подорожило все? Гречка 200 гривень кіло. Нормально? Ні. Дай Бог, щоб це продалось і було на хліб ринок вплинуло і значне переналаштування ланцюгів поставок через тимчасово окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. З Херсонця в прошлому довозили яжору перець, помідор, все було все, а зараз уже це чувствується. Тепер Східні та Центральні області овочами забезпечує переважно Полтавщина та Дніпропетровщина. Північні годує Закарпаття і Центральні регіони. Звідси різниця у ціні на місцях. Де більше продають свого – дешевше, де привозять здалеку – дорожче. У Мінагрополітики кажуть, єдине – сутужно усюди з ранніми овочами. Вони раніше постачалися, зрозуміло, з Херсона. І е, дозрівання їх на 2-3 тижні – Ніше починається ніж у центральній і західній Україні тобто ціни на овочі нині такі високі через те що продукції півдня немає звісно крім Одещини, а от в інших регіонах вона ще не поспіла експерти прогнозують що вже наприкінці серпня ціни на овочі поповзуть донизу і можуть скинути до 30 відсотків своєї вартості однак людей просять не створювати стихійний попит і не бігти згрібати все коли подешевше відповідно часто саме населення воно є провокантом того що ціни зростають насправді якби всі не бігли в супермаркети не скуповували масово продукти харчування то ціни були б внищені у Мінагрополітики певнять причин для масових закупів немає дефіциту не буде щоправда певні локальні труднощі з раннім буряком цибулею та морквою можливі адже раніше їх теж поставляла Херсонщина моркву на ринку сьогодні не знайшли і ми моркви немає вже Чотири дні погано вродила, тому що то її випалило, вона згоріла, вона дуже по 80-70, ціна не падає. Да. Однак, попри всі, негаразди, аграрії вже готуються до наступного весняного сезону і закликають не опускати руки. Усіх. Ми не будемо зупинятися. Ми розуміємо, що так, менше заробляєш цього року, але по-іншому ж не вийде. Якщо ти не будеш що працювати, то взагалі не буде, ніхто не буде нічого вирощувати, а їсти щось потрібно. Я думаю, що все буде добре. Ми, по-перше, переможемо. Але треба, щоб всі працювали, мають всі зібратися докупи, допомагати один одному. Аліна Матвійчук, Максим Костенко та Роман Щербаков. Програма «Вікна» СТБ. Єдині новини. На цьому все перемоги нам. А поки тримаємо стрій і... До зустрічі. Нещодавно на американському телеканалі CBS вийшов документальний фільм, в якому стверджувалося, що левова частка військової допомоги, яку надають Україні, не доходить до фронту. Після хвилі обурення, у тому числі з боку української МЗС, CBS... CBS... Але тим не менше варто очікувати того, що у майбутньому за допомогою Росії або без неї, але тим не менше такі фільми будуть виходити. Як нам на це реагувати, поговоримо із міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Ви заявляли про те, що Україні потрібен інформаційний Рамштайн. Як це має працювати з вашої точки зору?